درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با درس اول از سری درس های ها جملات و اصطلاحات انگلیسی در این سری و در این دوره ما حدود 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو با هم مرور خواهیم کرد با هم یاد خواهیم گرفت و با هم تمرین خواهیم کرد فراموش نکنید که تکرار سباره عبارت ها و جملات برای این است که شما زمان کافی برای یادداشت برداری همچنین رونویسی و همچنین روخانی از روی عبارت ها و اصطلاحات رو داشته باشید. دوستان در نظر داشته باشید که یکی از مؤثرترین و علمیترین و اصولیترین راههای یادگیری لغات این است که شما هر لغت رو در یک عبارت و یا در یک جمله ای که اون لغت در اون عبارت یا جمله به کار رفته یاد بگیرید. نه اینکه سعی بکنید لغتها رو به صورت یک لغت تنها با هزاران روش مختلف سعی بکنید اونها رو به حافظتون بسپارید. این روش یک روش علمی است که اثبات شده. پس ما در این سری از درسها در سری درس های عبارت ها و اصطلاحات و جملات انگلیسی سعی داریم که لغت ها رو با هم یاد بگیریم با هم مرور کنیم ضمن اینکه که عبارت و جمله هم یاد خواهیم گرفت و به صورت ضمنی گرامر رو هم مرور خواهیم کرد همچنین روی قوای اسپیکینگ و صحبت کردنمون هم تمرین خواهیم کرد و اون رو تقویت خواهیم کرد پس توجه داشته باشید پیروی از روش و تکنیکی که در این کلیپ و در انتهای این کلیپ تقدیم شما شده بسیار تاثیر زیادی در یادگیریتون داره. فراموش نکنید که همراه با درسها و همراه با ها و جملات حتما جملات و ها رو تکرار بکنید حتما رونویسی بکنید حتما روخانی بکنید که منجر بشه به افزایش دامنه لغاتتون و همچنین قواه سپیکینگتون بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون یاری خداوند شروع میکنیم یازده هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو درس اول اولین عبارت چیرز چیرز چیرز به سلامتی موقع نوشیدن یک نوشیدنی یا اینکه اگر شما بخواید خداحافظی بکنید با فردی در بریتانیایی استفاده میشه in دیگن دیگن بزن تو رگ بزن به بدن معمولا برای خوراکی استفاده میشه یا نوشیدنی وقتی که شما میخواهید نوشیدنی بخورید یا خوراکی بخورید طرف به شما میگه دیگن بزن به بدن مادل فارسیش بزن تو رگ Dog day Dog day یعنی روز خیلی بد Dog دی، روز سگی هم شاید میشه به کرد در فارسی Got it خیلی روون میگن Got it Got it Got it, got it. یعنی گرفتم متوجه شدم هاپ این هاپ این هاپ این به پربالا سوار شو هاگ می هاگ می هاگ یعنی بغل کردن می یعنی منو هاگ می بغلم کن Not yet Not yet Not yet یعنی تا هنوز نه تا به حال نه تا الان نه مثلا قرار از یک اتفاق بیفته از شما میپرسن این اتفاق افتاد شما میگید not yet یعنی هنوز نه Old man Old man Old man مرد پیر پیرمرد آن فوت آن فوت آن فوت یعنی با پا با پا رفتن پیاده رفتن آن تایم آن time یعنی سر وقت بدون دیر کرد آن تایم آن time, On time. really really really یعنی واقعا سو so am i so am i so am i یعنی من هم همینطور من هم همینطورم برای منم هم همینطوره در مورد من هم همینطوره so am i So long. So, long. so long در خداحافظی غیر رسمی از این عبارت ممکنه استفاده بشه و میتونید استفاده بکنید سولانگ so مثلا با دوستتون دارید خداحافظی میکنید میگید so, so, that. so that. یعنی برابر این به طوری که در نتیجه So that So that steady, steady Steady یعنی مراقب باش، حواست باشه Such as Such as Such as یعنی از قبیله مثلا چند مورد رو میخواید عنوان کنید سچ as از قبیله take me take me take me یعنی منو بگیر tell me tell me tell me یعنی به من بگو Thanks Thanks Thanks ممنونم و چکرم Why me Why me Why me برای چی من چرا من Why me a little a little a little یک کمی در مورد چیزایی که غیر قابل شمارش استفاده میشه یک کمی مثلا نمیگیم چه تعداد مشخص نیست غیر قابل شمارشه a little a little and then and then and then و بعد و سپس مثلا شما یه چیزی از مادرتون میخواید بعد مادرتون به شما میگه حالا که این چیزو رو و بعدش یعنی که منتظر میشه که شما ادامه بدید و عرفتون طرف میگه and then و بعد و سپس and you در احوال پرسی ممکن استفاده بشه یا یعنی اینکه طرف بخواد از شما بپرسه بگه این مسئله در مورد شما چطوره and you and you any road any road any road بیشتر در بریتانیای استفاده میشه به جای any way یعنی به هر حال any road anyway یعنی به هر حال anyway anyway, anyway? از usual, as usual, as usual, یعنی تبقه معمول. Bad idea, bad idea, bad idea. یعنی ایده بدیه، ایده, ایده خوبی نیست. Be it so. بیت سو بیت سو یعنی اللهی آمین باشد که اینگونه باشد اللهی آمین بیت سو بلو باس بلو باس بلو باس اتوبوس آبی باز اف باز آف باز آف بزن به چاک برو پی کارت بای هارت بای هارت بای هارت یعنی از حفظ از بر از حفظ گفتن چیزی از حفظ داشتن چیزی با هارت call me call me call me یعنی به من زنگ بزن هم به معنی به من زنگ بزن یا منو صدا بزن call me come in come in. یعنی بیاد داخل come in بفرمایید داخل come in Come on, come on, come on یعنی بیخیال خیال آبا زود باش بیخیال. خیال Come on Cool, it. cool, it. cool it. یعنی جوش نزن آروم بگیر خونسرد باش Cool it. دامت دامت damn, it. damn it. اینش تلفظ نمیشه دامت دامت damn, damn این چی لعنت بهش لعنتی drop it drop it drop it یعنی بیخیالش رو بندازش بره رهاش کن drop it for good for good یک اصلاح یعنی برای همیشه for good for love for love یه کاری که برای عشق انجام میشه یعنی چی یعنی شما از روی عشق و علاقتون انجام میدید بدون چشم داشت یعنی افتخاری انجامش دادید for love get out تلفظ out رو توجه بکنید get out get out get out یعنی بزن در بزن بیرون برو بیرون give up give up در حالت امری یعنی تسلیم شو بیخیال خیال شو قیدشو رو بزن give up go away go away تلفظ و رو دوستان توجه بفرمایید اوی نمیگم نیشه دندون بالا لب پایین رو نمیگزه این تلفظ ویه در تلفظ دبلیو لب هاتون باید تقریبا حالت بوسه باشه go away go away go away یعنی برو بابا گم شو دور شو hang on hang on یعنی وایسا سا سب کن منتظر باش hang on hang on وای سب کن he goes he goes او می he goes hold on این هم به معنی سب کن منتظر باش متوقف شو hold on hold on hold up hold up hold up یعنی مکاری که مکانی رو نگهش دار hold up hold up homeboy یعنی بچه محل رفیقاتون که بچه محل شما هوم بوی هوم بوی یا هوم گرل هوم بوی هاو فار هاو فار تلفظ هاو رو توجه بفرمایید هاو فار چقدر دور چه مسافتی هاو فار How odd یعنی چقدر مرموز چقدر عجیب قریبه How odd How odd How old How old یعنی چند ساله How old Ha زبون بهدم بگیر ساکت باش هاشاب هاشاب I, I agree I agree یعنی من موافقم I این، این یعنی به چی اشاره داره؟ به کاری که به شما پیشنهاد میدن میخوای بگی که مثلا یه نفر به شما میگه بریم بیرون یا مثلا فلان بازی هستی و ها میگی I'm این یعنی چی من پایم من همراهم هم، من هستم I'm in I بایت it I بایت یعنی چی یعنی من قبول دارم وقتی که کسی به شما چیزی میگه و شما باش موافق و همراه میشید میگید حرف تو قبول دارم آی بایت I forget، I یعنی yani من فراموش میکنم I forget، I got it، I got it، I got یعنی yani من دارمش گرفتمش. I refuse. I refuse. I refuse یعنی من قبول نمی کنم از پذیرشش سر باز می زنم. I refuse I swear I swear I swear یعنی من قسم می خورم In a way In a way in a way یعنی یه جورایی، یه تورایی in a way it's okay it's okay it's okay یعنی مشکلی نیست، اوکیه، مسئله نیست keep on keep on keep on یعنی ادامه بده کاری که داری میکنی رو ادامه بده کیپ آن کیس می کیس می کیس یعنی ببوس منو منو ببوس بوسم کن لگ تایم لگ تایم لگ تایم یعنی زمان تأخیر Let's گو Let's گو لِتس گو یعنی بزن بریم یه کاری رو شروع کنید رفیقت میگه آماده ای بریم شما میگید لِتس گو بزن بریم لایک یو لایک یو لایک یو یعنی مثل تو، شبیه تو. My foot. My foot. My foot. یعنی چه مزخرفاتی، چه جفنگیاتی داری میگی؟ طرف یه حرفی به شما میزنه بچه ها قبولش ندارید اون حرفاشو یا حرفایی که میزنه رو اصلا نمیپذیرید. My foot. این یعنی چه جفنگیاتی داری میگی؟ چه چرتی داری میگی؟ Nice nice nice فرض کنید پسر شما بچه شما دوست شما یک کاری انجام میده شما از کارش خوشتون میاد بعد میگید نایس nice ترای تلاش خوبی بود حرکت خوبی بود به انتهای درس اول از یازده هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رسیدیم امیدواریم که بسیار مفید بوده باشه برای شما عزیزان فراموش نکنید تبقیه روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید حتما رو نویسی انجام بدید حتما روخانی بکنید و فراموش نکنید که هنگام خوندن عبارت ها و جملات با صدای رسا صدای خودتون رو ضبت بکنید و حتما با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ و در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظیتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفت بکنید تا منجر به یادگیری عالی شما عزیزان و تقویت قوای سپیکینگتون بشه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 بینهایت سپاسگذاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید